Lovituri de teatru, procurorii NA au clasat dosarul prin care Tiberiu a fost eliminat din funcția de procuror general. Procurorii NA au dispus trimiterea în judecată a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Național, sublinierei ministru al afacerilor interne. Pentru comiterea infracțiunii de ucidere din cult, în dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul policistului Bogdan Gigi. Auzacile la adresa fostului procuror general Tiberiu Nic, conexate la acest dosar de subliniere iferele tur direct, au fost clasate. În alta curte de casă, ei, justie a decis joi, 1 februarie 2018, se dea un termen de trei luni procurorilor se trimit în judecat dosarul în care fostul ministru Gabriel Oprea este acuzat de moartea poliistului Bogdan Gigi. Acest dosar a fost conexat i dosarul lui Tiberiu Iun, acuzat ce a beneficiat ilegal de antene în trafic. Prin urmare, i, -i partea legată de fostul procurorul general trebuia să fie trimis în instant până pe 1 mai 2018. Din februarie 2016, dosarul lui Miu fusese uitat în sertarele DNA. După ce a fost acuzat că a beneficiat de antenă în trafic, Fere se aibă acest drept legal. Niu i a dat demisia din funcția de procuror general în urma acestor acuzații. În locul lui, procuror general a fost numit Augustin Lazare. În același dosar, procurorii au dispus clasarea FADE. Corcodela Adrian, a angajat în cadrul SC. General MPM. trei puncte sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culp. Oprea Gabriel, pentru două infracțiuni de abuz în serviciu, cu o binere de foloase pentru sine sau pentru altul. New Tiberiu Mihail, la data faptelor, procuror general al României, pentru complicitate la abuz în serviciu. O binere de foloase pentru sine sau pentru altul. Cu privire la faptele de abuz în serviciu, sub forma autoratului, respectiv a compliciti, reinute în sarcina ultimilor doi menionai, pe parcursul urmării penale a aprut decizia numărul 406 pe 2017 a curii constituționale care a dus la abrogarea paria la infraciunii de abuz în serviciu, în sensul ce doar întlăcarea acelor atribuii de serviciu prevăzute de legislaia primar-lege ori ordonanța a guvernului, poate constitui element material al infracțiunii de abuz în serviciu, nu-i unor alte acte normative, cum sunt hotărârile guvernului. având în vedere ce, în situaia de față, dispoziile legale plăcate au fost cele prevăzute de articolul. 223 alin. 3 din regulamentul de aplicare a ordonaniei de a guvernului numărul. 195 pe 2002 privind circulaia de drumurile publice, regulament care a fost aprobat prin hotărârea de guvern numărul 1391 pe 6a, dar sunt din legislaia secundar, hotărârea guvernului, în cauz nu mai sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, motiv pentru care cu privire la aceste infracțiuni urmează să se dispune clasarea Fadeoprea Gabrieliniu Tiberiu Mihail, precizează Dna, miercuri, 2 mai, într-un comunicat.